На цілу годину ми отримали паузу в гонці, коли після старту Кімі Райклінг потрапив в аварію. Цю аварію він захопив Філіпе Масо, Камонь Баясі і Макса Чілтона. Є кілька аспектів, які мене наштовхнули на думку, що Кімі Райклінг тут не просто неправий, а він заслуговує на пеналізацію. Якоюсь мірою його треба штрафувати за ті дії, які він вчинив в гонці. По-перше, він помилився, ну, з ким не буває, так? Він вилетів в повороті ейнтрію, там широка зона асфальтової безпеки. Він зберіг швидкість і далі на повній швидкості вирішив повернутися на трасу максимально коротким шляхом. Причому він спрямляв траєкторію і виїхав вже не у тій частині, де ще була асфальтова зона безпеки, а де вже був е, прошарок трави і дренажна система. Кімі Райкман вирішив швидше повернутися в гонку. Почав зрізати трасу, не знаючи, що там є змінений рівень покриття. Автомобіль підскочив, його закрутило, він втратив контроль над болідом, далі був контакт з відбійником і величезна аварія, в якій, по-перше, був вибитий Філіп Масой, якого були хороші шанси в цій гонці, Вільямс був потенціал на боротьбу за подіум двома болідами. По-друге, колесо як відлетіло від боліду Кемрайка, вона ледь не потрапила в шолом Макса Чілтона, а ми знаємо, що останній епізод подібна аварія, коли колесо відлетіло в гонщика, завершилося трагедією. Син Джона Сортіса Генрі Сортіс загинув в гонці Формули 2 саме в такий спосіб. Ну і третє, це комуйка Баяся, який теж постраждав у цій аварії. І по суті, Кім Райконен своїм не зовсім професійним підходом тут те, що він вилетів із беріг швидкість замість того, щоб скинути її і повернутися максимально безпечно, він повернувся максимально швидко ще й на гоничну траєкторію. Те, що там була нерівність, так не пощастило, але пілоти мають про це знати. Він міг би про це знати, якби він хотів. Трішки краще підготуватися до гоночного вікенду. І у цьому весь кімі. Вітіскоп, спортивне відео.